السلام علیکم ویلکم نیو سب اور یہ دیکھیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں بیف پیز قیمہ اگر ویڈیو اچھی لگی شیئر کریں یہ میرے پاس پڑا ہے سالٹ اس کے پاس پڑی ہے ریڈ چلی ہاف ٹی اور ہلدی ہاف ٹی اسپون اور یہ گرم سالہ پاؤڈر ہاف ٹی اب یہ دیکھیں میرے پاس پڑا ہے جنجر اس کے بعد گارلک اونین پیز مٹر ٹماٹو اور یہ ہری مرچ اب قیمے کو ہم ڈال دیتے ہیں پریشر ککر میں یہ میں نے قیمہ ڈال دیا ہے تاکہ اب اس کے اندر جائے گا جنجر ٹھیک ہے ہم نے جنجر ڈال دی ہے تو اب اس کے اندر میں نے یہ گارلک ڈال دیا اب اس میں گارلک گیا تو اب اس میں جائے گی گرین چلی اب اس میں جائیں گے ٹماٹر ٹماٹر اب اس میں یہ ہم نے ڈال دیا ہے ریڈ چلی ہلدی اور سالٹ ون ٹیبل ٹی اسپون سالٹ اب پریشر بند کیا ہے تو بیس منٹ بعد اٹھایا ہے کہ یہ دیکھیں وہ بالکل جو ہے قیمہ وہ بن گیا ہے تھک بھی ہو گیا ہے نرم ہو گیا ہے تو اب اس میں جائیں گے مٹر یہ میں نے پیز مٹر اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو میں بنائی کر رہا ہوں اس کی تاکہ مٹر بھی ذرا نرم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے اب یہ ہم نے اس میں آئل نہیں ڈالا تاکہ مٹر بھی جو اس میں نرم آ. اب میں نے لے لیا ہے 3 ٹیبل ٹی، ٹی اسپون آئل آئل میں میں نے یہ میں نے ڈال دیا ہے جو میں نے بوائل کیا ہے بیف پیز اب ہم اس کو کریں گے فرائی آئل کے اندر یہ دیکھیں خوشبو ماشاءاللہ اللہ کتنی بیاری آ, آ رہی ہے تو اب اس میں جائے گا سپائس جو ہمارا گرم مسالہ بورڈرام نے وہ چلا دیا ہے تو اگر یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی تو اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے کمنٹ سے بتانا ہے کہ قیمہ کس کس کو پسند ہے میں کے میں آپ کو بینیفٹس بتاتا ہوں قیمے کے بینیفٹس یہ ہی جی ہیں کہ جس کو کمزوری ہو تو پٹھوں کو کمزوری دیتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس طریقے میں اب اس کو فرائی کر رہا ہوں تاکہ یہ اب یہ دیکھیں اچھا طریقے اس کی بنائی کر لینی ہے اس کا تاکہ آئل بالکل اس میں جب آئل چھوڑ دے گا پانی خشک ہو جائے گا تو یہ بالکل صحیح ریڈی ہو جائے گا اب یہ ہاف ڈن کے کریب ہے اوہ قیمہ کس کس کو پسند مجھے بوکس میں بتائیں نا میسج بوکس میں کہ کون شوق سے کھاتا ہے اس کو آپ کھائیں نان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے تو قیمہ ویسے بھی طاقتور ہوتا ہے تو اس کو لوگ شوق سے کھاتے ہیں بہت جگہوں میں کھایا جاتا ہے اب یہ پک گیا میں نے بول میں اس طریقے سے یہ دیکھو نگار رہا ہوں یہ دیکھے ایک سروس بول جو بڑا بڑھ گیا ہے یہ ماشاءاللہ اللہ کتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم اس کی کریں گے گارنش یہ میں نے کمبر کے سلائس لگانے شروع کر دی ہیں اس طریقے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس میں یہ دیکھیں وی آئی پی سا میں نے وہ لگا دیے اس میں سبز مرچ لگائی ہے اور ساتھ پہ میں نے اس میں سیلڈ پتا لگایا اور یہ دیکھیں سائیڈوں پہ میں نے ٹماٹر کھیرا لگا دیا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے तो ये आप इसके ऊपर हमने धनिया और पुदीने की गार्निश कर दी है कितना थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो